Det, jeg som arbejdsgiver får ud af at sende vores yngre medarbejdere på PLUS2, det er at få nogle rigtig nysgerrige medarbejdere ud af det. Det, er robuste, det bliver robuste medarbejdere, der øh, forstår byggeriets kompleksitet. Vi har været med fra starten af PLUS2, og vi har valgt at sende de første to medarbejdere afsted, da uddannelsen var på pilotstedet, og så er vi fortsat lige siden. Og, øh, og vi har rigtig gode erfaringer med det. Vi har øh, de næste medarbejdere, der skal afsted, og vi har medarbejdere, der er afsted lige nu. Og det er både medarbejdere, der sidder i salg, PQ og salg, og det er også landskabsarkitekter, og det er almindelige bygningsarkitekter. Den enkelte medarbejder får rigtig meget ud af plus to, blandt andet et kendskab. Altså man kan kalde det den røde tråd igennem det hele fra et øh, et opstart, en opstart på et, en opgave til det færdige resultat står der. Det casebaserede arbejde, som Plus2 jo også lærer os rigtig meget om, det kan bruges i enhver opgave, fordi vi arbejder jo casebaseret, og vi arbejder i projektorganisationer og teams hele tiden. Det værer sig en bygherre, det værer sig ingeniører, landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, entreprenører osv. Til jer, der sidder og overvejer at sende jeres yngre medarbejdere afsted på Plus2, der kan jeg kun opfordre til det. I får nogle øh, solide, robuste medarbejdere hjem igen, der har fået afmystificeret øh, faget som sådan. Og, har, og hjemme på tegnestuen er der mulighed for at, at tale med kolleger, der sidder i de andre faser på tegnestuen. Så det er super godt. Jeg kan kun anbefale det.